مرحبا ترحيب قدر واحترام. عن قوم فعولهم يندر مثيله. تخرج مدح ترحيب. مرحبا واهلا بعالينا المقام. عد ما لاحت بروق في مخيله. وابن فارس رحبت قبل السلامين مرحبا بضيوفنا شعرين وشيلا مرحبا بضيوفنا شعرين وشيلا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا مرحبا ترتبك طوالا بعالينا المقامي حدي ما لحت بروق في مخيلة مرحبا ترحيب بقصر واحترامي عن قوم بعولهم ينضر مذيلة عن قوم بعولهم ينضر مخيلة <تصفيق> أم فارس رحبت قبل السلام مرحبا بضيوفنا شعر وشيلة وارحبوا يا أهل العروسة يا الكرامي والمدايح كلها فيكم قليلة مرحبا واهلا بعالينا مقامع على حد بروق في مخيله مرحبا واهلاً بعالينا المقامي مرحبا بضيوفنا شعرٍ وشيله مرحبا بضيوفنا شعرٍ وشيله أم فارس في ولدها كم تسامي فرحاها كل القصايد ما تشيله أم فارس في ولدها كم تسامي فرحاها كل القصايد ما تشيله ذرةٍ فيها الكرم والاحتشامي حازتها الاخلاق فارس الليلة مثل البدرة تمامي فرحة الليلة تساوي الف ليلة فرحة الليلة تساوي الف ليلة فارس سلمت لي فوق الرمامي اشهد ان من طحط حله الله هم فارس ولدها كم تسامي فرحها كل الا قصايد ما تشيله فارس سلمت فوق الرمامي اشهد ان من طحط حله قبل اشهد ان من طحط حله المعرس احترى الكلامي الحسن والذوق والروح الجميله للغلاء امل حبا واحترامي نوره من ورود الخميله فالحلا امجد خذت ارقى وسامي ماخذات كل الاوصاف الجزيله واثني الترحيب فيكم بالختام مرحبا بل شرفنا وصوله مرحبا بل شرفنا وصولة, وصوله ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوت